Валили леки, як хлопець з дівчиною грали. Вони один одного варті, друзі назавжди. Вони так міцно кохали, і пазли мрії складали. І їм частіше здавалось, що летять вони. відчували ті друзі, що тільки разом і назавжди